Diem pell i diem història. Diem pell i ho diem tot. De cap a cap de la Mediterrània, pell enllà d'ençà dels temps antics, adobada pell de l'animal que ens guarda del fred. Pell tot hora i arreu. Canviem de pell per adaptar-nos. Malgratessa la pell del llop, quan toca ens hi deixem la pell. I potser diran que la tenim fina, la pell que tot ens afecta massa, o diran que la tenim gruixuda, que tant ens és tot i de res tenim vergonya. Ens separen abismes, a vegades, però ens posem els uns a la pell dels altres i comprenem que ens uneix la pell erissada, pell de gallina recorrent-nos al cos quan recordem instants vibrants de vida. Perquè quan una cosa ens emociona, de tan feliços, no hi cabem a la nostra pròpia pell. I ja n'hi ha prou de llevar la pell dels altres, que cadascú se'n surt com vol, com pot. N'hi ha que no tenen més que la pell i l'os, però tots ens hi fem la pell quan es tracta d'estimar. Som la pell recobrada, renovada, som la pell dels anys, som identitat d'un poble, d'un ofici. Som referent de la indústria. Som Museu de la Pell d'Igualada, la història de la pell.